بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ أتواصل معكم عبر شريط نسميه بصري في أول تجربة مباشرة خارج القسم وسنبدأ هذه الدروس خاصة بدرس الحقيقة وبعدها وفيما بعد سنبحث في درس النظرية وإذا كانت تجربة ناجحة في نظركم فيمكننا الإستمرار وإلا علينا أن نتوقف فيما يخص درس الحقيقة سبق أن قلت لكم بالنسبة لمن حضروا بدايات درس الحقيقة أن الحقيقة هي غاية كل بحث فلسفي بل وكل بحث المعرفي كيف ما كان هذا البحث وننحد ان الجميع يريد الحقيقه ويرغب فيها فعند سقوط طائره مثلا تتالف لجنه هدفها هو الوقوف على اسباب الكارثه وتنوير الراي العام بحقيقه ما وكذلك الامر عند وقوع جريمه إذ نلاحظ أن المحققين يستجوبون الشهود ويجمعون الأدلة وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة وبالنسبة للعلوم الإنسانية الملاحظ أن المؤرخ هو بدوره يعتمد على الوثائق والأثار والهدف هو دائما الوصول إلى الحقيقة ونفس الأمر بالنسبة لعالم الطبيعة. والذي يبحث في, في الظواهر الطبيعية ويقوم بدراستها في المختبر وي وي ويقوم بالتجارب والملاحظات ويدون استنتاجات ونظريات وكل ذلك لأجل هدف وحيد وهو الوصول إلى الحقيقة وفي كل مكان نجد هذا البحث المحموم والسعي الدائب نحو الحقيقة ولكن ما هي الحقيقة وما هي اضدادها ولماذا نرغب في الحقيقة لماذا يريد الإنسان الحقيقة بدلا من الوهم ولماذا الحقيقة وليس الباطل أو الخطأ أو الكذب ما الذي تحققه لنا الحقيقة في فالحديث عن الحقيقة يتضمن توترا ضمنيا بين الحقيقة بصيغة المفرد والحقيقة بصيغة الجمع أي الحقائق فبينما نجد الحقيقة بصيغة المفرد هي صفة ما هو حق ومشتقة من حق الشيء بمعنى ثابت فالحقيقة يعني الشيء الثابت قطعا ويقينا هذا فيما يخص الحقيقة بسيغة المفرد. أما إذا نظرنا إلى الحقائق، فبطبيعة الحال لن نجد حقيقة واحدة. سنجد الحقيقة التاريخية والحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية والحقيقة التاريخية والحقيقة العلمية، بل حتى الحقيقة الداتية والحقيقة الموضوعية. وهذا إن دل على شيء. فانما يدل على التعدد والتغير وعلى وعلى النسبيه وعلى وعلى الجزئيه لان الحقيقه جزئيه وليست كليه ومن هنا نشيد ذلك التعارض بين الحقيقه في الحقيقه بين ان الحقيقه تشمل متناقضات وتو مفارقات فهناك التباين وهناك التغير وهناك الاطلاق وهناك النسبيه وهناك التغير وهناك الثبات كما قلنا سابقا وهناك التعدد وهناك الوحده مما يدفعنا الى طرح التساؤل هل الحقيقه ثابتة ام متغيره هل الحقيقه موضوعيه ام ذاتيه هل الحقيقه واحده ام متكترة كما ان السعي وراء الحقيقه يقصد تمييزها اما هو ليس حقيقه فما هي الحقيقة وما يأدادها؟ بطبيعة الحال أقدم نظرية لمفهوم الحقيقة وهي نظرية المطابقة فما هي نظرية المطابقة؟ تقول نظرية المطابقة حول الحقيقة بأن الحقيقة هي مطابقة القضية, مطابقة القضية أو القول للواقع وتعرف أيضا بأن الحقي... بأنها أي الحقيقة مطابقة الفكر لنفسه فمثلا عندما نقول الطاولة مستطيلة فهنا نعود إلى الواقع وليست... ولا... ولا نحكم على الطاولة بأنها مستطيلة بل نحكم على القول أي القضية فالقضية هي مانات الصدق أو الكذب أو الخطأ أو الباطل وليست الطاولة لأن الطاولة حقيقية وسوجد في الواقع سواء كانت مستديرة أو مستطيلة ولكن ما يهمنا هو الحكم الذي حكمناه به على الطاولة عندما قلنا بأن الطاولة مستطيلة فعندما قلنا بأن الطاولة مستطيلة كان علينا العودة إلى الواقع فإن كان هناك تطابق فقد قلنا الحقيقة وإذا لم يكن هناك تطابق كأن تكون الطاولة مستديرة فهذا يعني أننا بعيدون عن الحقيقة إذن التعريف الأول الحقيقة يمثلها بأنها مطابقة القول أو مطابقة القضية أو مطابقة الحكم للواقع لكن عندما نقول الطاولة مستطيلة ومستديرة فهنا لا نعود إلى الواقع بل نعود إلى قوانين العقل وقوانين العقل أربعة فالقانون الاول هو قانون الهويه مثاله ان افلاطون هو تلميذ سقراط وهو ما رايناه في الهويه الشخصيه فحقيقه الشخصيه هويه الشخص وهي ما هو ثابت فيه والقانون التاني هو قانون عدم التناقض فالشيء لا يمكنه ان يكون الف ولا الف في نفس الوقت بمعنى ان الطاوله كما لو قلنا بأن الطاولة مستطيلة ومستديرة فهذا تناقض لأن الطاولة مستطيلة ومستديرة معنى أن الطاولة مستطيلة وليست مستطيلة وهذا فيه تناقض. وينتج عن القانون الثالث والذي هو قانون عدم التناقض قانون تالث وهو قانون التالث المرفوع ونقصد به أن هناك حالتان ولا تالس لهما ويرمز إليه بالصيغة التالية الشيء إما أن يكون كذا أو أو يكون شيء أو كذا أخر أو بعبارة أخرى الشيء إما ألف وإما لا ألف فالصبورة إما سوداء وإما بيضاء ولا توجد حال ثالثة أما القانون الثالث فهو قانون العلة الكافية أي السبب الكافي ومثاله أن ألف هي سببها. كما لو قلنا بأن الحرارة هي سبب تمدد الحديد إذن أقدم نظرية في تعريف الحقيقة هي مطابقة القضية أو القول أو الحكم للواقع أو مطابقة القضية للفكر ولقوانين الفكر وإذا ذهبنا إلى الفيلسوف لالاند فقد عرف الحقيقة في معجمه وأقدم لها مجموعة من التعريفات فالحقيقة أولا هي القضية الصادقة وهنا نجد بأن الحقيقة تعني الصدق وضدها الكذب وتعرفتاني أن الحقيقة ما تمت البرهانة عليه أما التعريفات فالحقيقة هي التي تكون في المحاكم كأن يقسم الشاهد على قول الحقيقة فتكون لنا الحقيقة شهادة الشاهد الذي يحكي ما فعله أو ما رآه وأخيرا هي مطابقة الحكم للواقع إذن فيما يخص إشكاليات درس الحقيقة فأولا فأولا يجب أن نتعرف على على الفرق بين الحقيقة وبين حقيقه أي بين الحقيقة والكذب والخطأ أو الواطل أو أو الوهم ما يخص محور آخر وهو قيمة الحقيقة فهي متعلقة بالغاية إلى الحقيقة بمعنى هل الحقيقة غاية أو مجرد وسيلة هل نريدها لذاتها دون أي منفعة معينة أم على العكس من ذلك نحن نسعى إلى الحقيقة من أجل استعمالها لتحقيق مصلحة معينة وأخيرا يبقى لنا المحور الأول وهو الطريق أو السبيل للوصول إلى الحقيقة وهنا سنجد بأن الباحث عن الحقيقة لا يسعى وراء الحقيقة ورأسه فارغ أو أو دماغه صفحة بيضاء إن عقله مليء بالأفكار وبالمعارف المشتركة وهو ما نسميه بالمعرفة العامية وهي معرفة مشتركة. ومنتشرة لدى الناس والتي يسميها الفلاسفة بالرأي وهنا نجد أن الحقيقة هل نفترض أن الحقيقة تنطلق من تلك المعارف أي الرأي لكي تبني عليها وتشيد عليها أساسها أم على العكس من ذلك أن الحقيقة تقطع مع الرأي وتتخلى عنه وترفضه اذا فيما يخص فيما يخص المحور الاول والذي هو والذي هو الحقيقه والراي فانه فان السعي الى الحقيقه لا بد وانه مليء بالافكار والمعارف المشتركه او ما يسمى بالراي والراي قد يكون رايا شخصيا وقد يكون رايا عاما فإذا كان رأي شخصيا فهو يحيل إلى شخصية شهيرة صدر عنها, صدر عنها ذلك الرأي وإذا كان الرأي العام فهنا نجد بأن الرأي العام هو هو مجمل وهنا سنجد بأن الرأي العام أن الرأي العام هو مجموع معين من الأفكار والمفاهيم التي تعبر عن موقف مجموعة أو عدة مجموعات اجتماعية إذا أحداث أو ظواهر من الحياة الاجتماعية يظهر الرأي العام في إقرار أو استنكار أفعال إنسان ما من جانب الناس المحيطين به لكن عندما نتحدث عن الرأي بدون عام فنجد بأن الرأي يعرف لالاند الفيلسوف لالاند بأنه حالة ذهنية تتمثل في الاعتقاد بصحة قول معين مع إمكانية القبول بالخطأ أثناء حكمنا هذا فالرأي, فالرأي هو مصطلح يطلق على مجموع المعارف المتداولة والمشتركة بين السواد الأعظم من الناس والتي يسلم الجميع بصوابها لانها تتوافق مع الرغبه او الاحساس المشاركين ويقوم صدق الراي العام الراي على شيوعه وانتشاره وليس لانه مبني على اسس وضوابط دقيقه في كتابه خطابات الى اميره الالمانيه يعرف العالم الرياضي ليونارد اولر وهو عالم ع... ولد سنة 1700 ومات سنة 1783 يميز هذا العالم بين ثلاثة أنواع من الحقائق أولا الأشياء التي نؤمن بها لأننا أدركناها ذاتيا والنوع الثاني الأشياء التي نؤمن بها لأننا استنتجناها بعد تفكير عميق والنوع الثالث الأشياء التي نؤمن بها لان انسانا اخر قال اخر قالها لنا اذا توجد ثلاث انواع من الحقائق التي نؤمن بها الحقائق التي ادركناها ذاتيا والحقائق التي استنتجناها بعد تفكير عميق والحقائق التي قالها لنا انسان اخر ويضيف ليونارد اولر بان معظم القناعات التي لدينا ليست من النوع الأول ولا من النوع الثاني فليست هي قناعات أدركناها داتيا ولا استنتجناها بعد تفكير عميق إنها قناعات وحقائق نعتقد بصحتها لأن إنسانا آخر قالها لنا فالطفل منذ نعومة أطفاله يثق فيما يقوله والداه ثم فيما يقوله له أستاذ المدرسة ثم أستاذ الجامعة ويصدق كل ما يسمعه في وسائل الإعلام وهكذا ينشأ ذلك الطفل وهو مزود بمجموعة من المعارف والأفكار وتلك المعارف والأفكار هي ما نسميه بالرأي حتى إذا أراد أن يبحث عن الحقيقة وجد نفسه وجد نفسه أمام تلك الأفكار وتلك المعارف. فهل ينطلق منها لكي يصل الى الحقيقه أم على العكس من ذلك عليه ان يقطع مع تلك الاراء ويبني ويبني الحقيقه على اسس جديده وعلى اسس متينه لقد كان هذا لقد كان هذا الموضوع حول علاقه الحقيقه بالراي موضوع تفكير من طرف الفلاسفه وهم عديدون ونجدكر على الخصوص في الفلسفة اليونانية أول فيلسوف أقام تعارضا بين الحقيقة والرأي أو ما يسمى بالدقسة أو الظن وهو الفيلسوف أفلاطون فهذا الفيلسوف أفلاطون كسب محاورات عديدة من بينها محاورة الجمهورية وهي محاوره تدور حول مفهوم العداله وكيف يمكننا ان نحقق العداله ومن المعروف ان الفيلسوف افلاطون كان تلميذا لسقراط وسقراط حكمت عليه محكمه اتينيه بالموت فتجرع السم بسبب ذلك وكانت التهمه هي انه يفسد اخلاق الشباب ويحقر الالهه وبسبب تأثره ب... بوفاة أستاذه سقراط نشد أفلاطون مدينة فاضلة في عالم آخر وسماها بالمدينة الفاضلة أو الجمهورية فالجمهورية يقصد بها, يقصد بها أفلاطون مدينة خيالية ومدينة فاضلة يحكمها الفلاسفة فملوكها فلاسفة فالفيلسوف هو بحكم المدينة وذلك لأنه هو الذي يتأمل و... ويصل إلى الحقيقة بعقله، في هذه المحاورة أي محاورة الجمهورية بسط أفلاطون مذهبه الفلسفي وهو مذهبه في الوجود والمعرفة في أسطورة شهيرة وهي أسطورة الكهف. وهي أسطورة تتحدث عن مجموعة من السجناء المحبوسين في في كهف مظلم وذلك منذ نعومة أظافرهم وهم لا يستطيعون حراكا وأرؤوسهم مثبتة لا تنظر إلا إلى الجدار المقابل لهم وفي تلك الحلكة وفي ذلك الظلام الحالك تنبعث تتسرب أشعة الشمس من كوة توجد في أعلى الكهف وبطبيعة الحال عندما تشرق الشمس وتلمع فهي فهي ترسم خيالات على الجدار الذي يراه السجناء وهناك ي... فهؤلاء السجناء لم يروا ابدا الاشياء الحقيقية فكل ما يرونه هو خيالات وظلال ترتسم على الجدار وكأننا في مسرح للعرائس. حيث يرى الناس الدمى خيالات الدمى تتحرك وتتكلم لكنهم لا يرون الدمى الحقيقية ولا الشخص الذي يحرك تلك الدمى إذا هؤلاء السجناء يعتقدون أن ما يرونه على الجدار هو الحقيقة ولكن يحدث أن أحدهم يخرج يستطيع ان يتخلص من اغلاله وقيوده فيخرج من السجن اي من الكهف ويخرج الى العالم الخارجي فيبهره ضوء الشمس وبما ان عينيه لم تعتاد على الرؤيه رؤيه الاشياء الحقيقيه في ضوء الشمس فانه لا يستطيع الرؤيه في المره الاولى لكنه يتعود شيئا فشيئا فيبدأ برؤية الأشياء علي ضوء القمر وما هي إلا أيام حتى, يز... حتى يصبح الإنسان أي الشخص الذي خرج من الكهف قادرا علي رؤية الأشياء الحقيقية وعندما يعود ذلك الشخص إلى السجناء ويحكي لهم ما يوجد في الخارج لا يصدقونه ويعتبرونه مجرد مجنون. أو شخص يريد لهم الفتنة فيسعون في قتله وهذا هو مصير كل من يسعى وراء الحقيقة إذا من خلال أسطورة الكهف والتي هي قصة رمزية وتعليمية نجد الفيلسوف أفلاطون يقسم الوجود لعالمين عالم محسوس ورمزه الكهف وعالم معقول ورمزه الأساسي والشمس فالعالم المحسوس هو العالم الذي ندركه بواسطة حواسنا الخمس إنه الجزئيات الواقعة في عالم الحس وما السجناء الناس العاديون والذين يعيشون في هذا العالم المحسوس بينما العالم الذي خرج إليه الفيلسوف وسعى إلى تأمله فهو العالم المقول ويسميه أفلاطون بعالم المثل. أو عالم المفاهيم كالجمال والعدالة والأشياء الحقيقية وعالم النماذج الأصلية لماذا هو عالم المثل أو عالم النماذج الأصلية لأن أفلاطون يعتبر العالم الحقيقي والعالم المعقول أما العالم المحسوس فليس إلا نسخة باهته لذلك العالم المعقول والعالم المحسوس هو عالم يمثل نسخه مشوهه عن العالم المعقول فهو فالكائنات التي نراها في هذا العالم هي نسخ مشوهه عن نموذج اصلي يوجد في العالم المعقول بمعنى اننا نحن كبشر لسنا الا نسخا عن نموذج اصلي للانسان يوجد في العالم المعقول وكذلك البقر وكذلك الأسود وكذلك الأشجار فالأشجار ليست إلا نسخا من نموذج أصلي والشجرة والشجرة ليست إلا مفهوما فهو هو مفهوم يوجد في العالم العقليات أو العالم المعقول ويترتب عن نظرية الوجود نظرية أخرى وهي نظرية المعرفة فبمقتضى تقسيم الوجود الى عالمين عالم محسوس وعالم معقول سنقسم المعرفه الى قسمين معرفه حسيه وهي المعرفه التي تنشا عن الحواس والمعرفه العقليه وهي مصدر العقل فاذا المعرفه الحسيه يكونها الناس العاديون والمعرفه العقليه يتوصل اليها الفيلسوف فالمقارنة بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية أن المعرفة الحسية والتجريبية هي ما نطلق عليه بالرأي وهي تتم عن طريق الحواس وهي معرفة ناقصة وهي معرفة لا تدرك اليقين أبدا لأن ما نعرف من خلال الحواس يكون دائما متغيرا وحاملا لكثير من التناقضات فالحواس لا تنتج سوى الرأي أو الظن فالرأي يكون إذا عن العالم المحسوس أما بالنسبة للمعرفة العقلية فهي معرفة تتم عن طريق التأمل العقلي التجريدي وهي معرفة حقة كاملة مجردة وهي معرفة بالأشياء الثابتة التي لا يتريها تغير والتي لا يتريها تغير فمعرفة فالمعرفة الحقة تعت... تتعلق بعالم ازلي لا تدرك الحواس وانما يدركه العقل من هنا نجد افلاطون يؤكد في هذه الاسطوره على التعارض الموجود بين الرأي والحقيقه او بين الظن والمعرفه الحقه فافلاطون كما قلنا يميز بين معرفه معرفه تجريبيه وهي معرفه الحياه اليوميه التي تكون لدينا عن العالم والتي نكتسب عن طريق حواسنا وهذه المعرفة مفيدة للناس العاديين ليسيروا في حياتهم اليومية لكنها ليست هي المعرفة الحقة ويذهب أفلاطون إلى أن المعرفة التجريبية هي ضرب من الوهم قناع يخفي عن الحقيقة الواقعية وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لدى الناس العاديين سوى آراء ظنية إننا نعيش تحيط بنا الضلال والأوهام والأحلام ونسخ دنيا من أشياء أفضل و- وضد هذه المعرفة الحسية التي يكونها الناس العاديون نجد المعرفة العقلية والتي يؤسسها الفيلسوف والذي يتخلص من أغلال الحواس ومن قيود الحس. ويبدا في التامل العقلي وقد مثل افلاطون رحله المعرفه برحله الصعود من العالم المحسوس الى العالم المعقول فالمعرفه تكمن في الصعود من عالم الظواهر الى عالم العقليات وبهذا نخلص الى ان الراي حسب افلاطون مشابهة للرؤية في كهف مظلم أما الحقيقة فهي مماثلة للرؤية في ضوء الشمس وتكمن هذه قيمة هذه الأسطورة في التمييز الذي أقامه أفلاطون بين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية فالمعرفة العقلية أتم من المعرفة الحسية وهي المعرفة الحقة والكاملة أما المعرفة الحسية فليست إلا أوهاما ولا تنتج سوى رأيًا. إذا الفيلسوف أفلاطون وفيلسوف عقلاني لا يثق بالحواس وهذا الموقف نجد شبيها له عند فيلسوف آخر وهو الفيلسوف ديكارت والتي والذي ينطلق من منطلقات مختلفة عن الفيلسوف أفلاطون فالفيلسوف روني ديكارت والذي عاش بين السنة 1596 و 1650 يعترف في تأملاته الميتافيزيقية أنه منذ حداثة سنه تلقم مجموعة من المعارف والأفكار وكان يعتقد بصدق أنها أفكار صحيحة حتى إذا شب عن الطوق وكبر تبين له أن معظمها خاطئ لقد درس الفيلسوف رونا ديكارت في مدرسة شهيرة في أوروبا وهي مدرسة لافليش وكانت من بين العلوم التي درسها درس الرياضيات ودرس المنطق ودرس الفلسفة، كما درس مجموعة من من العلوم الأخرى. وبينما كان معجباً كثيرا بالرياضيات، فقد فقد فلم يرق ما تعلم في تلك المدرسه لان العلوم والمعارف التي كانت تعر... تعلم في تلك المدرسه كانت هي المعارف التي جاء بها الفيلسوف ارسطو و... وكانت كل تلك المعارف ب بصيغتنا الحاليه مجرد اراء فالكثير من الأمور التي قال بها تبين فيما بعد أنها ليست على صواب وأنها كانت خاطئة وبيت القصيد أن أن ديكارت حاول تأسيس فلسفة حديثة وعندما لجأ إلى هولندا لتسطير مشروعه الفلسفي راودته مجموعة من الأحلام والتي فسرها على أن العناية الإلهية تأمره بأن يقوم بتأسيس فلسفة جديدة مخالفة لفلسفة العصور الوسطى والتي هيمن عليها المنطق الأرسطي والقياس الأرسطي أو هيمن عليها أرسطو كشخصية مقدسة ومبجلة من طرف الكثيرين وهكذا نجد الفيلسوف ديكارت يحاول أن يؤسس المعارف والعلوم على أساس متين فيبدأ في طرح جميع الأفكار التي من التي منذ نعومة أظافره لأن فيها الكثير من الأشياء الخاطئة ففي مثال شهير وهو مثل سلة الفواكه يقول ديكارت إذا حصل أن كانت لدينا سلة من الفواكه وخشية أن يكون بعضها فاسدا فيفسد بقية الفواكه أليس من الملائم أن نفرغ السلة من جميع الفواكه وبعد ذلك نقوم بفحص الفواكه فاكهة فاكهة فما كان صالحا حتفظنا به وما كان سيئا وفاسدا اطرحناه وألقينا به بعيدا عنا يقول ديكاس دي ويضيف بأن الأمر مشابه تماما لمن لم يتفلسف أبدا فبما أن في عقولهم مجموعة من الآراء والتي اكتسبوها منذ نعومة أظافرهم وهم يعتقدون حقا بأن بعضها ليس صحيحا أن يكون من الملائم أن يقوموا بإفراغ عقولهم جميع تلك الأفكار وأن يبدأوا بفحص أفكارهم فكرة فكرة فما كان صحيحا وجيدا قبلنا وما كان خاطئا رفضنا اذا الفيلسوف ديكارت ينطلق من مثال سله الفواكه ليبين لنا ان العقل يتضمن مجموعه من الافكار وهي افكار مختلطه وهي افكار نكتسبناها من الوسط الاجتماعي انها معارف مشاركه يسميها ديكارت بالراي ولذلك ينصحنا ديكارت بممارسه عمليه اساسيه هي عمليه الشك بمعنى ان شك في كل المعارف التي تلقيناها من وسطنا الاجتماعي ولا يتم ذلك الا من خلال الا من خلال القيام بعمليه اساسيه وهي ما يسمى بمسح الطاوله حيث يتمثل مسح الطاوله في افراغ ذهننا من جميع الافكار والآراء التي استقيناها من وسطنا الاجتماعي وبالتالي أن نبدأ الأساس من جديد وهكذا نجد الفيلسوف ديكارت يرفض تأسيس الحقيقة على الرأي لأنه مستمد من الحواس ولأنه عبارة عن معرفة منتشرة في المجتمع ويقوم صدقها على انتشارها ومن واجب كل إنسان يبحث عن الحقيقة أن يشك مرة واحدة في حياته في جميع معارفه بل أن يشك في كل شيء إلى أن يصل إلى ما لا يقبل الشك وهو البديه العقلي المتميز بالوضوح والتميز ومن وهكذا, وهكذا نجد أن الشك هو العملية الفاصلة بين الرأي والحقيقة فجميع الأفكار والمعارف التي تكون لنا قبل قيامنا بالشك تعتبر حسب ديكارت آراء أما بعد الشك وعملية الشك فتصبح أفكار حقيقية ويقينية وهكذا نجد أن أن الشك والذي يعني التردد بين أمرين لا يرجح احدهما وأن الشك هو العملية الأساسية التي بمقتضاها نفرق بين الحقيقة والرأي وهذا يقصد القيام بعدة عمليات من بين كما قلنا مسح الطاولة إفراغ عقولنا من جميع المعارف والأفكار المشتقات من داخلئ من, من المجتمع نفسه. ثم القيام تانيا بالتمييز بين الفكرة الصحيحة والفكرة الخاطئة وهذا لا يتم الا عبر معيار والذي سنراه في معايير الحقيقه وهذا المعيار هو ما يسمى بمعيار البداهه فلا نقبل الا ما هو بديه لا يقبل الشك ولا يحتاج الى برهان ولا يحتاج ولا يمكن الشك فيه بحال من الاحوال ولكن اذا كان افلاطون وديكارس يرفضان تأسيس الحقيقة على الرأي فعلى النقيض من منهما قد دافع الفيلسوف ليبنسو والفيلسوف الألماني للمولو سنة 1740 والمتوفى سنة 1716 دافع هذا الفيلسوف عن الرأي والسبب في ذلك أن الكثير من المعارف تقوم على الرأي أو على بادئ الرأي فإذا ألغينا الرأي فقد ألغينا تلك المعارف ومن بين المعارف نذكر المعرفة التاريخية لأن المؤرخ عندما يقرأ الوصاع والأثار فهو لا يعبر في النهاية إلا عن رأيه الخاص به كما أن الرأي ساهم بدوره في تقدم العديد من العلوم وخاصة ما يسمى بالفيزياء فكما تعلمون كانت هناك نظرة بطليموس والتي تقول بأن الأرض هي مركز الكون ثم جاء كوبرنيك فاعتبر أن الشمس هي مركز الكون وفي البداية لم يكن هذا إلا رأياً أي فرضية فالرأي ليس إلا قضية مفترضة هي صحيحة وقد تكون خاطئة فالرأي لعب دوراً شورياً في تطوير العلوم والمعارف فلولا ذلك الرأي أي رأي كوبرنيك لما تطور علم الفيزياء ووصل إلى ما وصل إليه حاليا، إذا كان إذا كان الوصول الحقيقة يتطلب إما القطع مع الرأي أو البناء على الرأي، فما هي فما هي معايا الحقيقة؟ وكيف نميز الحقيقة عن حقيقة؟ أو كيف يمكن الحكم على قضية ما بأنها حقيقة؟ هنا سندخل في ما يسمى بمعايير الحقيقة، إن الفيلسوف ديكاس والذي ذكرناه قبل قليل، يؤكد على أن الفكرة الحقيقية هي الفكرة البديهية، والفكرة البديهية هي الفكرة الواضحة والمتميزة، فالفكرة البديهية هي الفكرة التي لا تقبل الشك، وهي فكرة لا تقبل الشك لأنها فكرة واضحة بمعنى تتجلى أمام عقل متزن. وهي فكرة متميزة لأنها فكرة بسيطة وفكرة مستقلة عن باقي أن بقية المعارف إذا يشترط يشترط ديكارت لكي تكون الفكرة حقيقة أن تكون أولا جلية وأن تكون بسيطة ومن بين هذه الأفكار التي تكون جلية وبسيطة مثل قولنا واحد زائد واحد تساوي اثنين فهذه فكرة لا يمكن الشك فيها بحال من الأحوال فبمجرد ما نسمعها يتأكد لنا صحتها وصوابها وكذلك فكرة اللون وكذلك فكرة آه فكرة المثلث وفكرة الدائرة وفكرة أن الكل أكبر من الجزء فكلها أفكار يعتبرها ديكرت بديهية فقد كان ديكرت كما قلنا معجبا بعلم الرياضيات والذي ينطلق من بديهيات ويستنبط من الرياضي مجموعه من النشائج ومن بين الافكار البديهيه التي انطلق منها ديكارت هي انا افكر واستنبط منها فكره اخرى هي انا موجود انا موجود واذا كان الفيلسوف ديكارت قد اكد على فك على معيار البداهه واعتبر الفكرة البديهية هي الفكرة الواضحة وهي الفكرة التي تتجلى أمام عقل متزم ومتنبه واعتبر أيضا أن الفكرة البديهية هي الفكرة المتميزة وهي الفكرة البسيطة والتي تكون مستقلة عن المعارف الأخرى وهو ما سميناه بالبداها إلا أن معيار البداهه تعرض لانتقادات كثيرة وانتقده العلماء وكذلك انتقده الفلاسفة فإذا كان ديكارت يعتبر بأن الرياضيات تقوم على البديهيات وكالكل أكبر من الجزء فإن الرياضيات المعاصرة لم تعد تقوم على البديهيات إنها تقوم على الفرضيات وعلى الأوليات أو ما يسمى بالأكسيوم فاذا اخذنا مثلا مجموعه او تتكون من ثلاث مجموعات وهي ا و بي و سي فبطبيعه الحال فان او اكبر من ا ولو اكبر من ا بي لكن عندما لو اخذنا المجموعات الجزئيه فسيكون لدينا المجموعه ا والمجموعه بي والمجموعه سي والمجموعه ا بي والمجموعه ا سي والمجموعه ب سي وهكذا يتبين لنا ان الجزء سيكون اكبر من الكل ولذلك فإن الرياضيات المعاصره لا تقوم على البداها بل تقوم على ما يسمى بالفرضيات وهي تنطلق من من الفرضيات لتستنبط من مجموعه من النتائج وما هو مطلوب الا تتناقض النتائج مع الفرضيات ومن بين الفلاسفه الذين انتقدوا ديكارت نذكر الفيلسوف ليبنيتز فليبنس هذا أشار السابق أن أشار إلى ضعف القاعدة الشهيرة التي يتم إعتمادها في كل مناسبة وهي ألا نقبل سوى الأفكار الواضحة والمتميزة إذا لم نحدد مؤشرات قوية لكلمة واضحة ومتميزة غير تلك التي أعطاها ديكارت لقد وصف ليبنس معيار البداهة بأنه معيار ضعيف. لأنه أحيانا قد تكون الفكرة واضحة ولكنها لا تكون متميزة ومثال ذلك هو اللون الأبيض فاللون الأبيض ففكرة اللون الأبيض هي فكرة واضحة لأننا ندرك مباشرة أنه لون أبيض ولكن فكرة اللون الأبيض ليست فكرة متميزة فهي ليست فكرة بسيطة لأنه داخل اللون الأبيض توجد كل أنواع كل ألوان الطيب. ولا يمكن أن ندرك عناصر تلك الألوان لأنها خفية عنا كما أن ليبليس انتقد انتقد ديكارت حول معيار البداهة أو فكرة البديهية وذلك بقوله فهو يسخر منه في هذه القولة لقد أسكن ديكارت البداهة في فندق ولم يعطينا العنوان فلنتصور أن شخصا تبحث عنه وانت لا تملك عنوانه فكيف ستصل اليه وكيف وكيف ستبلغه اذا ديكارت حسب ليبنيس حدد لنا الفكر الحقيقي في فكر بديهي ولكن كيف سنصل اليه فهذا امر مستحيل لذلك نجد ليبنيس يؤكد على ان القواعد التي دافع عنها ارسطو وكذا علماء الهندسه اكثر اهميه من قواعد البداهه وهذه القواعد تقوم على اساس البرهان فالمعيار الذي الذي يدافع عنه ليبنيس هو معيار البرهان فالقضيه الصحيحه والحقيقه الحقيقيه هي القضيه المبرهنة عليها وبتعبير ليبنيس يقول بان يكون الشيء مبرهنا بشكل سليم بمعنى لا يكون فيه خلل على مستوى المادة ولا على مستوى الصورة بمعنى أن يكون سليما أن يكون البرهان سليما من الناحية المادية أو أن يكون البرهان سليما من الناحية الصورية أي الشكلية ففيما يخص المادة فالبرهان خاصة البرهان الرياضي يقوم على أساس الانطلاق يقوم على أساس الانطلاق من الأوليات أو فرضيات والانتهاء إلى نتائج وإذا كنا نبرهن على نتيجة معينة فيجب أن نعود مجددا إلى الفرضيات أو الخصيات وكل من يشتغل على الرياضيات يطلب منه أن يبرهن على قضية معينة وهذه القضية المعينة نسميها المجهول ولكن لكي يبرهن عليها عليه أن يعود إلى الخاصيات وتلك الخاصية تعود إلى فرضية سابقة أي إلى مبرهنات إذا لا يمكن أن, أن نبرهن على شيء دون أن تكون لدينا خاصية فمثلا إذا كانت لدينا مثلث قائم الزاوية وأردنا أن نحسب الوتر فلا يمكن نحسب الوتر إلا من خلال القاعدة التي أقامها فيتاغورس الخاصية وهي التي تقول بأن مربع الوتر يساوي مربع مجموع الضلعين الأخرين بمعنى إذا كان لدينا a بي سي وهو مثلث قائم الزاوية في بي فان ا اس اس2 تساوي ا ب زائد ب س اس2 اذا لابد الانطلاق من خاصيه او مبرهنه للبرهانه على شيء مجهول بالنسبه لنا وهذا هو فيما يخص البرهان من ناحيه الماده اما اذا ذهبنا الى البرهان من ناحيه الصوريه فنجد مثلا يقول يقول ليبنيس واعني بالصوره الصحيحه ليس فقط القياس الكلاسيكي الذي جاء به ارسطو وانما ايضا كل صوره مبرهنه سلفا ومنتجه بفضل ما تتوفر عليه من عده وهذا هو حال الصور الاجراء في الحساب والجبر وكذا صور كناش الحسابات او صور المحاضر القضائيه فاذا اخذنا مثلا الجبر ولدينا معادله من الدرجه الثانيه اكس وستنا زائد x اكس زائد اربعه فالجميع اعلموا ان هناك صوره اجرائيه اذا احترمناها فسنصل الى نتيجه صحيحه مثل ان نحسب دلتا ونقوم بحساب اكس مثلا اكس واحد ثم اكس جوز إذا تلك الصوره الاجرائيه هي التي تحدد لنا ما اذا كان حسابنا صحيحا ام لا وكذلك في المحاسبه الكونطابيليتي حيث نجد المحاسب يقسم جدول الحساب الى قسمين فالقسم الاول يسمى اكتيف والقسم الثاني يسمى باسيف وفي كل قسم وفي كل خانه يجب ان يقوم بوضع الحسابات المناسبه والا يخلط بها او لا يخلط بينها والا ادى ذلك الى ما يسمى بخطأ الحسابات وكذلك القياس الارسطي وهو قياس وضعه ارسطو وهو قياس صوري بمعنى يعتمد على صورة معينه اذا احترمها المنطقي فان فان نتائجه تكون صحيحه مثل قولنا كل انسان فان وسقراط انسان اذا النتيجه سقرات انسان فهذا القياس يقوم على البرهان فنحن نحاول نبرهن على نتيجه وهي لماذا سقراط فان و... وسق... وسقراط فان لأنه إنسان فلدينا مقدمة وسقرة فان ثم لدينا المقدمة الثانية وكل إنسان فان إذن النتيجة أن السقرة فان إذن فيما يخص البرهان فهو برهان يقوم على لماذا مثاله أن من ادعى أن في موضع دخانا فقيل له لم قلت ذلك فقال لأن سمس نارا وحيث ما تكون النار فسمس دخان فقد أفاد برهان لما وهو علة التصديق بأن سمس دخانا بعلة وجود الدخان وهو قياس وهو قياس له علاقة بالمنطق والرياضيات إذا نخلص من من المعاد من هذه المعايير وجد معيارين. أول معيار وهو معيار البداهة والذي جاء به ديكارت والذي انتقده ليبنيس بالقول بأنه لا يصلح وهو ضعيف وبدلا من ذلك قام بإيراد معيار أخر وهو معيار البرهان فكانت الحقيقه هي الفكره او القضيه المبرهنه عليها ونفس النقد الذي وجه ديكارت وبصيغه اخرى نجده عند فيلسوف اخر وهو الفيلسوف وهذا فهو الفيلسوف ديفيد هيوم والذي هو فيلسوف تجريبي وهو إنجليزي فقد قسم ديفيد هيوم الموضوعات التي يشتغل بالعقل الإنساني من زاوية صحتها وصدقها إلى نوعين القضايا التي لا, التي لا يتوقف صدقها على ما هو خارج الصيغه اللغوية والمنطقية أي التي تتمتع بعدم التناقض والقضايا التي يتوقف صدقها على مدى ملائمتها ومطابقتها لموضوعها الخارجي الحقيقة من النوع الأول عقلية أو صورية والحقيقة من النوع الثاني تجريبية ويعتبر الحقيقة العقلية مقدمة ضرورية للحقيقة التجريبية فهذا الفيلسوف ديفيد هيوم يرفض أن يكون معيار البداهة معيارا شاملا لجميع الموضوعات. فهو يقسم كل موضوعات العقل الإنساني كما يقسم أبحاثنا الأبحاث الإنساني لنوعين وهما علاقة الأفكار فيما بينها وعلاقات الأفكار بالوقائع الحقيقة العقلية والحقيقة التجريبية الحقيقة التجريبية هي حقيقة رياضية وهي تشمل علوم الهندسة والجبر والحساب فهذه الحقيقة العقلية هي حقيقة تقوم على عدم التناقض وخاصة في رياضيس أقليت فأقليت كما شرحنا في درس النظرية انطلق مجموعة من الفرضيات أو الأوليات وتوصل إلى مجموعة من النتائج وما هو مطلوب وألا تتناقض النتائج مع الأوليات أو الفرضيات ولكن هناك حقيقة أخرى وهي الحقيقة التجريبية وهي حقيقة مرتبطة بالواقع بحيث أن حكمنا على الفكرة يكون من خلال العودة إلى الواقع وهكذا نجد أن معيار الحقيقة العقلية هو معيار عدم التناقض أما معيار الحقيقة التجريبية فهو معيار التحقق التجريبي بمعنى العودة إلى الواقع للتأكد من صحة قضية ما أو أو قول ما أو نظرية معينة وبهذا نكون قد أي هي أنهينا درس أو محور معايير الحقيقة لكي نصل إلى المحور الأخير وهو قيمة الحقيقة بمعنى لماذا نرغب في الحقيقة ونسعى وراءها هل الحقيقة غاية أم أنها مجرد وسيلة وهذا الدرس سنحاول من خلاله ان ننظر الى الى فلسفتين الفلسفه النقديه والتي يمثلها الفيلسوف الالماني ايمانويل كانط والمولود سنه 1724 والمشوف سنه 1804 وهناك الفلسفه الامريكيه وهي الفلسفه البرغماتيه وهي فلسفه معاصره ولا تزال فاعله الى يومنا هذا فاذا بدانا بالفلسفه النقدية فنجد أن الفيلسوف إيمانويل كانت ينطلق من تصور أخلاقي لمفهوم الحقيقة ويماثل بين الحقيقة والصدق لقد قلنا بأن الفيلسوف كانت مثل بين الحقيقة والصدق واعتبر أن قول الحقيقة واجب على الإنسان. بمعنى أنها بمعنى أنها بمعنى أن قيمة الحقيقة هي قيمة أخلاقية وهو في هذا يعارض أحد فلاسفة الفرنسيين وهو الفيلسوف كونستان فهذا الفيلسوف كونستان يعارض الفيلسوف كان فبينما كونستان أسس الحقيقة على عفوا فإذا كان كانت قد أسس الحقيقة على الصدق فقد أكد كونستان على أن الحقيقة لا تقال دائما بل أحيانا ينبغي أن نمارس الكذب ونخفي الحقيقة فمثلا الحقيقة لا تقال الأطفال أو المجانين كما أن هناك في بعض الحالات والظروف والإستثناء فهناك ظروف وحالات واستثناءات يجب علينا فيها إشفاء الحقيقة كما أن الحقيقة لا تقال في أي مكان وزمان، بل ينبغي أن نختار لقولها الوقت المناسب كما أن الحقيقة لا تقال دفعة واحدة بل بتدريش لكي لا تكون قاتلة فقد ربط كونستان الحقيقة بالكتمان بالكتمان والإخفاء فهو يعطي ذلك ومثلًا شهيرا سيستخدمه كانت فيما بعد وهو مثال شخص صديق لنا تطارده مجموعة من المجرمين وقد جاء وقد لجأ إلى منزل منزلنا ودق علينا فأخفيناه حتى إذا وصل المجرمون يسألون عن-عن صديقنا فما الذي يتعين علينا قوله هل نقول لهم الحقيقة أم أيجي أم ينبغي علينا أن نكذب عليهم فيما يخص كونستان يقول بأنه ينبغي الكذب عليهم لأن الحقيقة ستؤدي إلى موت صديقنا إذا هنا الحقيقة مرتبطة بالمنفعة فإذا كان في القول الحقيقة منفعه فأهلا وسهلا وإذا لم يكن في قول الحقيقة إلا إلا المشاكل أو مضرة لنا فلا حاجة لنا بالحقيقة ولكن فيما يخص الفيلسوف كانت فهو يقول العكس يجب قول الحقيقة في جميع الظروف وفي جميع الحالات فلا يوجد أي استثناء في قول الحقيقة فالمثل الذي قدمناه قبل قليل يتعين علينا ان نقول الحقيقه حتى لو ادت الى هلاك صديقنا لانه هناك حالات لنفترض بان صديقنا قد خرج من النافذه ثم قبض عليه أصدقاء المجرمون فستكون متابعا في المحكمه كما ان كما ان قول الحقيقه هو قانون وأي وأي استثناءات لهذا القانون سيجعل من ذلك القانون قانونا مفتدلا وهذا على العكس ما رد به كونستان بأن بأن قول الحقيقة في جميع الظروف وفي جميع, وفي جميع الحالات وبدون استثناءات سيجعل قيام المجتمع أمرا مستحيلا ومهما مهما كان الحال فإن فإن كانت رفض أن ربط الحقيقة بالمنفعة واعتبر قيمة سامي أخلاقي غير مشروطة غير مشروطة وبتحديد إرادة الإنسان فمن الواجب أن يلتزم الإنسان بقول الحقيقة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال وذلك لأنه واجب والواجب أمر قطعي فهذا الفيلسوف كانت يفرق بين الأمر القطعي والأمر الشرطي والأمر القطعي هو الأمر الذي نفعله دون أن ننتظر منفعة أو مصلحة معينة أما الأمر الشرطي فهو الأمر الذي نقوم به لأن فيه منفعة معينة ويعتبر كانت بأن الأمر القطعي والأمر الأخلاقي وذلك مثال قولنا أو أمرنا لا تقتل لا تكذب لا لا لا تفعل الشر أو تصدق أما إذا قلنا لا تقتل حتى لا تدخل النار فهنا لا يبقى أمرا قطعيا بل يصبح أمرا شرطيا فإذا لم يرد الإنسان فإذا أراد الإنسان يدخل النار فما عليه إلا أن يقتل بمعنى أن الأمر الشرطي للإنسان الخيار بين فعله أو عدم فعله بينما الأمر القطعي فهو أمر لا لا لا استثناء فيه لا تكذب لا لا في جميع الظروف لا تكذب معناها أنه لا يمكن الكذب في جميع في جميع الظروف إذا الفيلسوف كانت ربط الحقيقة بالصدق بينما كونستان ربط الحقيقة بالكسمان ومن أقوال كانت من مقتضيات العقل الصدقية الصدق والضرورية وأنه ينبغي للإنسان أن يكون صادقا في تصريحاته وأقواله ويقول أيضا يجب على الإنسان يقول الحقيقة ويسلكها مهما كانت الظروف كما يقول أيضا بأن الكذب مدر للغير ومدر للذات حتى إذا لم يضر إنسان بعينه فهو يضر الانسان يسقاطبه ما دام يجرد منبع الحق من الصفه الشرعيه وتذكرون جميعا ان كانت قال بانه بانه يجب معامله الشخص كما لو كان غايه وذلك في قاعده الشهيره عامل البشريه في شخصك وفي اشخاص الاخرين كما لو كانوا غايات وليسوا مجرد وسائل البتة اذا فيما يخص قيمة الحقيقة عند كانت فهي قيمة أخلاقية، أما عند كونستان فإن قيمة الحقيقة هي قيمة نفعية مرتبطة بالظروف والأحوال، وفهناك أحوال يمكننا أن نكون صادقين فيها حسب كونستان، وهناك حالات يمكننا أن نخفي فيها الحقيقة وأن نكون كاذبين وهنا سنصل إلى فلسفة شهيرة وهي الفلسفة البرغماتية وهي فلسفة أمريكا. وفي هذا الصدد فان الفلسفه البرغماتيه هي مشتقه من براغما وهي تعني العمل او الفعل فهي تقول بان الحقيقه هي قيمه الحقيقه هي قيمه عمليه ومعنى هذا ان معرفه ما او فكره او نظريه ما لا تكون حقيقه نظرا لان مطابقه للواقع أو نظرا لانسجامها أو نظرا لبداهتها بل نظرا لأنها نافعة أو مفيدة فمعيار الحقيقة هو المنفعة ولذلك تسمى هذه الفلسفة بالفلسفة النفعية يقول ويليام جيمس إن المفيد هو النافع وإن النافع هو المفيد وويليام جيمس هذا تعلم على يد كلود برنار والذي راينا والذي هو رايناه في النظر والتجربه والذي يقول بان بان الملاحظه الملاحظه تؤدي الى ادراك مشكله معينه وهذه المشكله نقترح لها فرضيه والفرضيه نؤكدها عبر التجربه والتجربة هي التي تؤكد إما صحة الفرضية أو كذب الفرضية إن هذا المذهب التجريبي هو الذي طبقه ويليام جيمس رائد الفلسفة البراغماتية فليست الحياة إلا مجموعة من المشاكل وعندما تكون هناك مشكلة معينة يقوم الإنسان باقتراح فكرة أو عبارة عن حل إذا حلت الفكرة المشكلة فإنها فكرة صحيحة وإذا لم تحل الفكرة المشكلة فإنها فكرة خاطئة ولا يهمنا أن تكون الفكرة مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع فلنفترض أن لدينا سفينة في عرض البحر وقد تاهت في عرض البحر إذا ستكون سيكون الهدف والوصول بسلامة إلى الميناء ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف يستعين القبطان بخريطة فمتى تكون الخريطة حقيقية وما تكون خاطئة لا يهم أن تكون مطابقة للواقع ولا تكون مطابقة للواقع المهم أن توصلنا إلى الهدف وهو الرجوع للميناء بسلامه فيقول وليام جيمس ليست الأفكار لا صحيحة ولا خاطئة بل إنها نافعة ويعني هذا أن الأفكار والقواعد والرد والنظريات هي مجرد وسائل ينتجها الإنسان من أجل حل مشكلة عملية يواجهها فعندما تصلح لحلها فإن الإنسان يحتفظ بها ويعتبرها صحيحة وحقيقية وعندما تتغير الظروف وتصبح نفس الافكار غير صالحه لحل تلك المشكلات فانها تصبح خاطئه فالنظريه الحقيقيه في نظر الفلسفه البرغماتيه هي تلك التي يعني من يجني الإنس من الانسان منفعه او مردوديه كبيره والنظريه الخاطئه هي التي ليست نافعه او لم تعود كذلك ويترتب عند ذلك أن البرغماتية تنفي وجود حقائق مطلقة وتنفي وجود حقائق لذاتها لأن الحقيقي والنافع وفقط هذا التصور الحقيقي كقيمة عملية ينسحب سواء على القيم المعرفة العلمية أو على القيم الأخلاقية فلا وجود لحقيقة في ذاتها ولا وجود أيضا لخير في ذاته ويؤدي ذلك لنا في وجود القيم الإنسانية كقيم كونية مقبولة لذاتها وفي سياق آخر نجد الفيلسوف نيتش لاعتبر بأن الحقيقة ليست يتمثل المطابق لما هو كائن وللكيفية التي يوجد عليها إن الحقيقة عبارة عن أوهام تخدم الحياة فما هو حقيقي يكون كذلك لأنه صالح للحياة والحقائق أوهام تقادمت ونسينا أنها أوهام إذن نستخلص من درس الحقيقة بأن الفلاسفة اختلفوا في تحديد طبيعة الحقيقة بإعتبارها قيمة هي قيمة نظرية أي غاية في ذاتها أم قيمة عملية بإعتبارها وسيلة كما أن الفلاسفة اختلفوا ما إذا كان كانت الحقيقه تنطلق من الراي او تتعارض معه كما اختلف الفلاسفه في معايير الحقيقه وهل هو معيار البداهه وهل هو معيار البرهان ام معيار عدم التناقض ام معيار التحقق التجريبي ام معيار المنفعه وان دل هذا على شيء فانما يدل على حيويه التفكير الفلسفي كما يدل على أن الفلاسفة لا يصلون دائما إلى رأي واحد فيما يخص موضوع من الموضوعات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأتمنى أن يكون هذا الدرس مفيدا لكم وإلى اللقاء في درس آخر